Gro, facem bani la studio, nu ne pasă să mor eu, bagă bani. Cordele vor să o iar, vor să pară în ziar. Caută monetar, bagă bani. Frații mei în aeroport, asta singur singurul sport care cere fort, aleargă bani. Vreau un heniac cu un loc de torj, ca nu vă mai supor, bagă bani. Am muncit, am stat în frig, în ploaie. Vechile dure rinca mă -ndoaie. Ca nu stau cu orice potaie Am nevoie de un rehab Ca am bagat prea multe pai Dau o felatie la baie în avion Uite te cam ce-mi doresc O apăsare de buton Mai fac cu cu milion Stilul meu este beton Mai fac in cu milion Zici că sunt la maraton Zici că sunt la maraton Stilul meu este beton Mai fac in cu milion Zici că sunt la maraton Glume cu brigada în studio, muzică la mișto, catering pe flow, ne permitem. Mă duc cu băieții iar la show, facem banii angro, trăiesc cum vreau eu, ne permitem. Glume cu brigada în studio, muzică la mișto, catering pe flow, ne permitem. Mă duc cu băieții iar la show, facem banii angro. Ca nu te ține cu mine, femeie. o pun în vine, zici ca sunt pe alcaline, în fine Nu-mi pla dolarii Sterline. Spunem cine e cu tine, ca să-ți zic cine ești boy Nu-ți de de boy Prea multă ieftinală e pe voi boy Hainele sunt fake, lumea știe boy Nu merge vrea la gata, școala am plecat boy Hai ca mă dus să fac un deal, ni sunte am film. Nu vreau grame de un kill. Am nevoie să fiu chill am nevoie să fiu chill, Nu mai vreau să fiu stresat, pierdim puț corect ratat, eu strâmban, s -ajung bogat, pe tine te văs săraca Ei ai băgat pe toți într-un pasabă flow-ul tău se aude ca o lapă. Lume cu brigada, în studio, muzică, la mișto, Caterincă pe flow, ne permitem Mă duc cu băieți, iar la show, facem bani, angro grot cum vreau, eu ne permitem Lume cu brigada, în studio, muzică, la mișto, Caterinca pe flow, ne permitem Mă duc cu băieți, iar la show, facem bani angro gro, cum vreau eu